ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی جنگل کے ایک درخت پر ایک سیانہ کوا رہتا تھا کوا بہت خوشحال زندگی گزار رہا تھا بغیر کسی فکر کے وہ پورا دن گھومتا پھرتا اور طرح طرح کے کھانے پینے کا لطف اٹھاتا شام ہوتے ہی کسی پھلدار درخت پر رات بسر کرتا زندگی کے حسین دن اسی طرح گزرتے رہے ایک دن کوا جنگل گھومنے نکلا گھومتے گھومتے اسے ایک جھیل نظر آئی یہ جھیل جنگل کے بیچو بیچ تھی جہاں کئی پرندے بسیرا کرتے تھے کوا پانی پینے کے لیے جھیل کے پاس یاترا تو اس کی ملاقات ایک ہنس سے ہوئی جلد ہی ہنس اور کوا دوست بن گئے لیکن کوا ہنس سے ملاقات کے بعد کچھ پریشان رہنے لگا اس کی پریشانی یہ تھی کہ ہنس اتنا سفید کیوں ہے اور میں اتنا کالا کیوں کو جھیل میں تیرتے ہنس کو دیکھ کر یہ سوچتا تھا کہ ہنس پانی میں اتنی آسانی سے مزے سے تیر سکتا ہے اور جو کچھ بھی وہ کھاتا ہے وہیں جھیل میں دستیاب ہے یہ ہنس دنیا کا سب سے خوش نصیب برندہ ہے مجھے بھی ہنس جیسا بننا چاہیے یہ سوچ کر قوے نے جھیل میں تیرنے کی کوشش کی لیکن وہ ڈوبنے لگا اور بڑی مشکل سے جھیل سے باہر آیا کووے نے اپنے خیالات ہنس کو بتائے ہنس نے ہنستے ہوئے کہا پہلے مجھے بھی لگتا تھا کہ میں سب سے زیادہ خوش ہوں لیکن اس وقت تک میں نے توتا نہیں دیکھا تھا تمہیں پتا ہے کہ توتے کے پاس دو تین مختلف رنگوں کے ہرے پیلے نیلے پر ہوتے ہیں توتا تو انسانی آواز کی نقل کر سکتا ہے اور اچھے اچھے پھل کھاتا یہ سن کر کوا سوچنے لگا کہ توتا سب سے زیادہ خوش نصیب پرندہ ہوگا ہنس سے پتا پوچھ کر کوا ایک توتے کے پاس گیا اور اس سے انسانی آوازوں کی نقل اسے سکھانے کو کہا کوبے نے یہ آوازیں نکالنے کی کوشش بھی کی لیکن صرف کاؤ کاؤ کی آوازیں نکلی کو افسردہ ہو گیا اور توتے سے کہا مجھے لگتا ہے کہ تم دنیا کے سب سے خوش نصیب پرندے ہو توتے نے کوے کو بتایا پہلے یہ سوچ کر میں بھی بہت خوش ہوتا تھا پھر میں نے ایک مور دیکھا میرے پاس تو صرف دو تین رنگ ہیں جبکہ مور کے پاس کئی رنگ ہیں مور خوبصورت رقص کر سکتا ہے اس کی بہت بلند آواز ہے اپنی آواز سے مور جنگل میں موجود دیگر مخلوقات کو کسی بھی خطرے سے خبردار کرتا ہے میرے خیال میں مور دنیا کا سب سے خوش نصیب پرندہ ہے اب کوے کو مور سے ملنے کی تمنا ہوئی اور وہ مور سے ملنے جا پہنچا وہاں نے دیکھا کہ مور گھبرایا ہوا سا ہے اور خود کو جھاڑیوں کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے کوا مور کے قریب گیا اور کہا پیارے مور تم بہت خوبصورت ہو تمہاری پیروں میں کتنے سارے رنگ ہیں تمہاری دلکشی اور خوبصورتی اور رقص کی تعریف تو پورا جنگل کرتا ہے تم یوں جھاڑیوں میں کہاں چھپے بیٹھے ہو مور نے جواب دیا وہ پیارے قوے میرے انہی پیروں نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا میرے لمبے اور رنگین پنکھ کی وجہ سے شکاری مجھے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں بعض اوقات وہ مجھے چڑیا گھر میں بھی ڈال دیتے تھے اس وجہ سے میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اگر میں چڑیا ہوتا تو خوشی خوشی ہر جگہ گھوم سکتا تھا اور اگر کوئی خطرہ ہوتا ہے تو آسانی سے چھپ سکتا تھا کوے نے کہا میرا تو یہ خیال تھا کہ تم دنیا کے سب سے خوش نصیب پرندے ہوگے مور نے کہا میں بھی سوچتا تھا میں سب سے خوبصورت اور خوش نصیب برندہ ہو لیکن اپنی خوبصورت کی وجہ سے میں چھپتا پھرتا ہوں اس کے بعد مور نے کہا کہ میں نے کافی غور کیا اور مجھے اندازہ ہوا کہ صرف وہ واحد برندہ ہے جسے کوئی شکاری نہیں پکڑتا جو کسی پنجرے میں قید نہیں پچھلے کچھ دنوں سے مجھے یہی لگتا ہے کوا ہی سب سے خوش نصیب برندہ ہے اور میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اگر میں کوا ہوتا تو خوشی خوشی ہر جگہ آزادی سے گھوم سکتا تھا اور اگر کوئی خطرہ ہوتا تو آسانی سے چھپ جاتا ایک عقلمند بوڑھا الفالو ایک درخت پر بیٹھا ہوا ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا اس نے کووے اور مور کو اپنے پاس بلایا اور کہا ہم میں سے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں ہنس پانی میں تیر سکتا ہے توتا انسانی آواز کی نقل کر سکتا ہے مور رقص کر سکتا ہے چڑیا چھوٹی اور پھرتیلی ہوتی ہے میری طرف دیکھو میں تیراکی رقص نہیں کر سکتا لیکن مجھے اندھیرے میں بہت اچھی طرح سے دکھائی دیتا ہے میں اپنی گردن کو پیچھے کی طرف موڑ سکتا ہوں اور اپنے پیچھے چیزیں دیکھ سکتا ہوں کیا یہ بہت اچھا نہیں ہے جب دن کے وقت دوسرے تمام پرندے سخت محنت کر رہے ہوتے ہیں تو میں اپنے گھونسلے میں سکون سے سو رہا ہوتا ہوں قوا مایوس ہوا کیوں کہ اسے تو اپنی کسی خصوصیات کے بارے میں نہیں پتا تھا اس نے الفالو کی بات کاٹی اور کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں تمام پرندوں سے سب سے زیادہ ناخوش ہوں الفالو مسکرایا اور جواب دیا فراست اور سمجھ بوجھ میں کووے کو دوسرے پرندوں میں برتری ہے الفالو نے کووے سے پوچھا کہ یا تم نے پیاسے کووے کی کہانی نہیں سنی کووے مسئلے حل کرنے کے لیے کنکر جیسے اوزار استعمال کر سکتے ہیں کوا بہت ذہین اور عقل مند بھی ہوتا ہے اس کی یادداشت بہت تیز ہے اور وہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے اسی لیے کسی بھی شکاری کا اسے پکڑنا اور نشانہ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے الفالو کو پرندوں میں بہت عقلمند مانا جاتا ہے الفالو نے کووے کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ قدرت نے ہم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ صلاحیتیں دی ہیں ہم میں سے ہر ایک کسی ایک چیز میں بہترین ہے ہمیں خود پر ترس کھانے کے بجائے محنت کرنی چاہیے اور جو کام ہم کرتے ہیں اس میں مہارت حاصل کرنا چاہیے پیارے بچوں اگر بغور جائزہ لیں تو ہم میں سے کچھ انسان بھی ایسے ہی زندگی گزار دیتے ہیں زندگی کا موازنہ کرتے کرتے ناشکری کرنے لگتے ہیں جو اللہ نے دیا ہوتا ہے اس سے لطف حاصل نہیں کر پاتے اپنے پاس سو روپے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے ہزار پر نظر رکھنے کی وجہ سے بے چین زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے لیکن انسان پھر بھی ناشکرہ ہے اپنے سے زیادہ والے سے موازنہ احساس کمتری میں مبتلا کرتا ہے موازنہ کرنا ہی ہو تو اپنے سے کمتر سے کیجیے اور پھر اللہ کا شکر کیجیے جس نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے